Учень Хмельницької школи номер 9 Тарас Радайкін розповідає, не вперше бере участь у патріотичній грі «Сокіл-Джура». Зараз Тарас у ролі лікаря надає першу допомогу травмованому. Каже, ці навички можуть знадобитися у реальному житті. На щастя, серйозних травм моїх близьких чи перехожих я не помічав, але якщо там у брата чи у когось з близьких там якась невелика кровотеча чи причемів пальця, я можу спокійно надати йому допомогу. Головний суддя змагання Анатолій Назаренко каже, діти на змаганнях опановують спершу теорію, далі переходять до практики. Важливо, щоб діти вміли і зробили по алгоритму надання першої до лікарської допомоги пораненому своїм побратиму на полі бою і евакуалу з червоної зони, відповідно, в зону, яка не є під обстрілом. Учасниця Ігор з Немиринецької ЗОЖ першої третій ступенів Миролюбнської тергромади Ольга Куцюбей розповідає, команда патріотів вдруге беруть участь у змаганнях. Раніше ми були в Вовковинцях, нам дуже подобається, через це ми приїхали і другий раз, але нам все влаштовує, ми живемо дружньо. До того, як їхали сюди, ми вже знали конкурсну програму і все вчили. Валентина Нижня виконує роль сотника, яка керує чотовими. Чотові мають кожен по три рої. Вони є старшими над ними. Вони їх водять на усі змагання і якби піклуються про їхнє здоров'я. А я якби вже безпосередньо займаюся з чотовими, розказую їм розпорядження, які і вони вже тоді їх виконують. Валентина додає, є варта, яка чергує вночі. Вони охороняють прапор, в'їзд в табір і загальну територію. Кожен рій по дві з половиною години вночі несуть цю варту і охороняють весь наш табір. Цьогоріч обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово патріотичної гри «Сокіл-джурав» відбувається в десяте, розповідає директорка Хмельницького обласного центру туризму краєзнавства учнівської молоді Наталія Колесник. Додає, минулоріч змагання не проводили. Минулий рік – це перший був раз, коли мене проводили, на жаль, через карантин. Але цей рік є особливим, тому що в цьому році ми проводимо два таких етапи. Ми вже провели з 2 по 6 червня в самчиках обласний етап для середньої вікової категорії, а сьогодні проводимо для старшої вікової категорії – це діти віком 15-17 років. Наталя Колесник каже, змагаються 14 роїв з усієї Хмельницької області. Додає, аби потрапити на обласний етап, діти проходили відбір. Ми проводили декілька дуже цікавих дистанційних конкурсів, теж це була і тактична медицина, і впоряд. Тобто, вони на місцях це все проходили, віднімали відеоролики, скидали, ми бачили, де є рої підготовлені, і вже відповідно до цього відбору їх запросили сюди. За словами Наталії Колесник, триватиме таборування 6 днів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина.